بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضاه ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد على كل حال لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق. والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت ولك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد واستجب دعائي من غير رد اللهم يا رازق السائلين يا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا خير الناصرين يا ولي المؤمنين يا غياث المستغيثين اياك نعبد واياك نستعين اللهم ارزقني علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم يا من ترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عما سواك إلهي أدعوك أدعوك إلهي أدعوك دعاء ما اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا آت يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني اللهم يا رازق السائلين ويا راحم المساكين ويا ذا القوه المتين ويا خير الناصرين يا ولي المؤمنين يا غياث المستغيثين اياك نعبد واياك نستعين اللهم اني اسالك رزقا واسعا طيبا من رزقك اللهم مالك الملك وتؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضاه ولك الحمد على كل حال لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد الذي تقول اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن انت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنه حق والنار حق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 والغريق الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب الا انت يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني اللهم يا رازق السائلين ويا راحم المساكين ويا ذا القوة المتين ويا خير الناصرين يا ولي المؤمنين يا غياث المستغيثين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم إني أسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك اللهم مالك الملك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 رحمان الدنيا والاخره ورحيمهما اللهم ارحمني رحمه تغنيني بها عما سواك الهي ادعوك ادعوك الهي ادعوك دعاء ما اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته